Mangel på tid er ofte den største utfordringen i en lærehverdag, så også med vurdering. Så skal vi gi god videotilbakemelding som vurderingsform ja, i forhold til formativ tilbakemelding, så må man få til en god arbeidsflyt. Det vil si at prosessen blir så kort som mulig fra tanke til resultat. Når vi skal lese gjennom oppgaven til eleven, så er det to måter å gå løs på den oppgaven på. Det ene er å lese oppgaven først, og så, så som så gir vi da skriftlig tilbakemelding, og her gir man video-tilbakemelding. Her tenker jeg at her var hver og en velge det som de syns passer best. Noen velger å lese gjennom, og så starte opptaket. Noen velger å starte opptaket og gi tilbakemeldinger underveis mens man leser produktet til eleven. Jeg tenker at elevene, studentene tåler dette her med å høre lærerens refleksjon etter hvert som den jobber seg gjennom. For det er jo denne tilbakemeldingen som forhåpentligvis har en verdi i ettertid. Men når man da spiller in så kommer dette med å strømlinjeformet automatisere. Det er nemlig ikke tvil om at hvis du må bruke et tredjepartsverktøy for videoinnspilling, så blir det en mye lengre arbeidsprosess. La oss se gjennom. Først tenke, så må man starte innspillinga, og da er det spørsmålet om du spiller inn det i et programvare på datamaskinen din så tar det selvfølgelig mye, mye mer tid enn hvis detta er innebygd. Hvis det ikke er innebygd, så må du typ starte Screencast-O-Matic, og så må du spille in fila, og så må du lagre fila, og så må du laste opp fila til studenten i ettertid. Det er en mye, mye lengre arbeidsprosess enn hvis du leser oppgaven, trykker på Innspilling i programvaren, og det har du for eksempel i OneNote klasse notatblokk. Der kan du spille inn video der og da, eller i Canvas har du muligheten til å gjøre dette her. Og så på en måte når du er ferdig med innspillingen, så trykker du på post. Så det å spare, den der spille inn, lagre, laste opp, hvis den delen av prosessen kan erstattes, så vil jeg absolutt godt for et verktøy som har denne muligheten. Fordi at den tiden du bruker til det administrative, det er jo tid som på måtte går tapt. Så har du muligheten, så for all del ta og bruke en strømlinjeform av verktøy kontra litt sånn Reodor Felgen-metoden, der du må på en måte laste, lagre, og så må du passe på å få riktige filnavn, skrive inn et filnavn, som gjør det enkelt for deg å skjønne hvilken fil som så skal lastes opp igjen, så du ikke laster opp feil tilbakemelding til feil student. Og så kommer vi over til dette med om eleven-studenten bruker denne tilbakemeldingen. Det må være en enkel måte for eleven-studenten å få avspilt dette budskapet ditt. Det er jo ikke noe tvil om at det ofte ligger mer informasjon i en screencast-video med din stemme på. En en videofil där du bare snakker om oppgaven. Det er mye enklere å være med i konkrete tipser, utheve og tegne og så videre, hvis du bruker screencast i vurderingsformen sen. Men det handler jo om, ser eleven denne oppgaven, denne tilbakemeldingen du har gitt til dem. ett et kjempegodt tips här det är at eleven må lage en oppsummering av den tilbakemeldingen man har fått. Alt for ofte opplever vi at elevene, studentene, ikke bruker de tilbakemeldingene de får fra læreren. Så det man kan gjøre, det er at man gir en oppgave i etter selve oppgaven, altså en del 2 av oppgaven. Altså først lever du oppgaven, så gir læreren videofeedback tilbake. Men så skal eleven oppsummere, enten skriftlig eller på video, hvilken tilbakemelding, hvilken lærdom man skal ta med seg ut fra denne læringsaktiviteten. Denne her bør ikke nødvendigvis du bruker så mye tid få å vurdere etterpå igjen, for det er jo først og fremst at studenten, eleven skal reflektere over de tilbakemeldingene de får av deg. Men det er fantastisk, vi mennesker, vi tar ofte og snakker tre ganger raskere enn det vi skriver, så det er en mulighet her for å effektivisere tilbakemeldingsprosessen samtidig som man øker kvaliteten. Men det, for, det da må man komme fram til en god arbeidsflyt i prosessen fra man starter å lese oppgaven til man har publisert svaret tilbake til elevenstudenten i et LMS eller liknende.